ابن مهنا شيخه الزين طبي والعبي شيخه الزين طبي والعبيد. كل زين عقب زينك وصوفه نافية باسمي في حال بصايتي اترافق قصيدتي وزن وقافيه مرحبا <نستشق> يا الوافية يا بالملايين مرحبا حي زال اللا نظرتك روحك شافيه يا زول الله بارجاه احشامه وهني من قابلك نال عز المصلبي لجلك تساقل قدمنا مشاتلك حافيه شوشت في ساحه الله بنت معرضي هل هانت كل الصغاري لجلك الوافي <نستشق> <نستشق> <تصفيق> الله تع ما عزتها كافية الله في خريب عيالك اللي يعني نباهم يرهبي بالكرم والطيب ما هي علينا خافية في بناتك زينهن يسبي النظر سبي بالاصل والحزن والجود فيهم ضافية فيك يا عين اني ويا عنق وي وي وي وي وي وي وي صاحب <تصفيق> <ساحن> العدو يا <تصفيق> الأميرة <تصفيق> تتعبي <تصفيق> جعل من عداك في <تصفيق> نوم العافية <تصفيق> يا قم من شيخة الزين طبي والعبي كل زين عقب زينك وصوفه نافيه بسمة في حال قصايد طيب وططربي نادي فقد قصيدك ووزنه وقافية ايه يا الوافية بالملايين ارحبي حيزوا لله نظرته جروحك شافية حيزوا لله نظرته جروحك شافية وهني من قابلك لجلك تساقي القدم لو مشتلك حافيه، شوشت في ساحه اللعب بنت معربي، هلهالت كل الزغاري لجل الوافيه، الله تعتدي لا من تعز مع المنزبي، بنت عبد الله وصيته مع كافيه، بنت عبد الله الله أنا تكسينهن ياسفي النظر سبي بالاصل والحسن والجود فيهن ضافي هاي فيك يا حين اني دأوي ويا عنق الضبي النوايا طيبة هو المباد صافية النوايا طيبة هو المباد صافية الله الله يا عسا حيني الحدوية يا الاميره تتعبي جعل من عداك يشفى ترجمة <تصفيق>